Свинуть нас. Учні з першого по четвертий класи зібралися біля початкової школи номер 1 Сьогодні заклад відкривають. Навчання тут розпочнуть з 10 січня, розповідає виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, школа розрахована на 700 учнів, частину початкових класів переведуть сюди з 28-ї школи. Цей заклад дійсно потрібен мікрорайонного зерна, тому що це наймолодший мікрорайон, найбільша кількість діток шкільного віка частина діток буде з інших закладів, які в зв'язку з тим, що не могли навчатися на мікрорайоні Озерна, добиралися, наприклад, найближчі школи – це проспект, центр. Мати третьокласника Сніжана Коваль розповідає, з наступного семестру її син навчатиметься у новій початковій школі. За її словами, сюди переходить хлопчик з 28-ї всім класом, всім нашим колективом у нову школу. 34 дитини, і ми всі разом переходимо. Мені буде ближче додому, я сподіваюся, моя дитина буде самостійніша, зможе сама ходити до, до школи, зі школи. У початковій школі номер один працюватимуть 22 класи, розповідає її директорка Тамара Газда. Тут створили актовий зал на 700 місць. Їдальня розрахована на 180 дітей. Є два лінгафонних кабінети, каже директорка. Це кабінети, яких я повністю рінгофонне об обладнання для прислуховування іноземної мови. Ми маємо два прекрасних комп'ютерних класи, маємо клас хореографії. Викладач фізичної культури Михайло Дмитрів сьогодні проводить змагання з футболу для учнів третього класу. Розповідає, у цьому спортзалі проходитимуть уроки фізкультури. Ворота та баскетбольні кільця обладнані спеціально для учнів початкових класів. Також у нас є на базі велике футбольне поле 60 на 40 розміром. Це теж для початкової школи, але це більш, більш для великого футболу Будували школу протягом трьох років, каже генеральний підрядник Іван Крутило. Заклад займає площу один гектар 3700 метрів квадратних, має три поверхи. Всі сходові марші огороджені для діток з особливими потребами. На кожному поверсі є туалети для дівчаток і хлопчиків з інклюзивними потребами. Е, скрізь є помітки для там, шрифтом Брайля. Крім того, школа е, має в своєму складі е, ПРУ – це е, під, підзем. Е, е, Радіоційне укриття. Гроші на будівництво взяли з міського та обласного бюджетів, розповідає заступник міського голови Микола Ваврищук. За його словами, місто взяло також кредит 42 мільйони гривень. Обласна рада – це фактично було 20 мільйонів, і все інше, тут 112 мільйонів – це кошти виключно міського бюджету. За словами Миколи Ваврищука, загалом на будівництво першої початкової школи витратили 132 мільйони гривень. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.